Traian Besescu ironizează partidul lui Ciolo Subliniere, de când când l-a anunțat, metod tot întreb. Video? Fostul presubliniere din Traian Besescu, cândva un susțintor lui Dacian Ciolo Subliniere, are o reacție ironică la adresa partidului înfiincat de fostul premier. Întrebat ce perere are despre înfincarea noului partid sublinierei, dacă ar fi dispus să colaboreze cu mii subliniere care a România împreună, Besescu a răspuns, de când când l-a anunat tot întreb care va fi abrevierea. Mă, când o semel lemuresc vă spun. Traian Besescu l-a criticat de mai multe ori pe Ciolo subliniere, încă de când acesta era premier. Printre altele, liderul PMP are pro subliniere at ce ar fi încercat să negocieze cu social subliniere The European o susținere pentru un nou mandat de comisar european, în 2014.